الكثير من المعنيين دخول مجال التجارة الإلكترونية تتساءل على اي موقع افضل ان ابدأ هل ابدأ على موقع امازون هل ابدأ على موقع ايباي او على منصة شوبيفاي في هذا الفيديو سنتحدث عن موقع امازون وموقع ايباي ونقرر اي موقع افضل مرحبا بك على قناة اكاديمية كامبوس القناة الافضل لتعلم مجال التجارة الالكترونية وربح المال منها انا ردة عازم محاضر ومستشار في مجال التجارة الالكترونية يوجد في موقع امازون ميزات نراها في مواقع اخرى ميزات مثل امكانية تخزين المنتجات في مخازن امازون امكانية تغليف وشحن المنتجات نيابة عن التجار توفير خدمات إرجاع وإلغاء نيابة عن التجار خدمة زبائن سريعة وواضحة للتجار وللمشترين على الموقع هذه ميزات هي إحدى أسباب نجاح موقع أمازون ولكن للأسف يوجد أيضا الجانب المظلم لموقع أمازون وهو شدة التعامل مع التجار بالموقع موقع أمازون لا يسامح ولا يتساهل مع التجار بالموقع جانب مظلم اخر هو اختطاف صفحات المبيعات هذه ظاهرة يعاني منها عدة تجار على موقع امازون اي ممكن ان تكون تاجر حصري لمنتج معين وفي يوم من الايام ياتي تاجر اخر بنوايا سيئة يدخل لصفحتك ويطردك منها لهدف اخذ صفحتك والمنتج ايضا بخصوص استقبال المنتجات بالمخزن علينا بشكل مستمر مراقبة الكميات ممكن منتجات ستضيع في المخازن أو تتضرر فيوجد لموقع أمازون الجانب المشرق والجانب المظلم أما بخصوص موقع إيباي أيضا يوجد للموقع جانب مشرق ومظلم خاص بها فموقع إيباي لا يوجد مخازن كما هو على موقع أمازون لذلك علينا الاهتمام بتخزين المنتجات وتغليفها وشحنها بنفسنا حتى لو تعملت بطريقة الدروب شيبينج على موقع ايباي ستضطر لمتابعة التغييرات المستمرة التي تحصل بالمجال ولكن من ناحية ثانية موقع ايباي سهل جدا التعامل معه التسجيل من الموقع وبدء البيع به يتم بطريقة سريعة وسلسة دون اي تأخيرات الموقع سهل فهمه وكل شيء واضح ويمكنك بدء البيع مباشرة على الموقع ايضا الموقع شفاف اي يمكن رؤية اي تاجر ماذا يبيع ومتى باع المنتجات وكم باع منها فكل شيء واضح وسهل على موقع ايباي على عكس موقع امازون لذلك دائما نصيحة للمبتدئين بالمجال ان يبدأوا البيع على موقع ايباي الموقع سهل ويمكنكم بدء البيع مباشرة دون اي تأخيرات ومع الوقت ومع اكتساب الخبرة تتوسعوا لمنصات اخرى مثل موقع امازون طبعا هذا فقط رأيي الشخصي وسؤالي هو أي موقع تفضل بدء البيع عليه ولماذا اكتب لي بالتعليقات إجابتك لنساعد الآخرين بالتعرف على طرق أخرى أو إيجابيات أو سلبيات أخرى لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة فيديوهات تساعدك ربح المال من مجال التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو بالنجاح للجميع